Američki Staffordski terijer pas je odlični kućni ljubimac ako znate što radite. Želite li vidjeti slike i karakteristika američkih Staffordskih terijera? Top 8 najvažnijih karakteristika američkih Staffordskih terijera. Prva karakteristika, karakter. Suprotno ošim glasu agresivnih pasa, ovi psi su zapravo jako prijateljski prema ljudima. Vole provoditi vrijeme s ljudima, a posebno sa svojim vlasnicima. Američki Staffordski terijer psi su hrabri, čvrsti, odani, predani, prijateljski nastrojeni i pažljivi. U prošlosti su se koristili kao borbeni psi, ali danas ovi inteligentni, hrabri i izuzetno odani psi pronalaze pudo srca mnogih vlasnika kućnih pasa. Da li američki Staffordski terijer pas često laje? Američki Staffordski terijer pas vole lajati i zavijati te će vas uvijek obavijestiti na dolazak stranaca. Također, u slučajevima opasnosti laje kako bi otjerao uljeze. Kako se ponašao prema djeci? Ovi psi vole sve obitelji uključujući i malo djeca. Ipak, kod igra ovaj pas ponekad zna pretjerati pa može doći do ozvijede. Savjetujem da nabavite ovog psa za dijete tek kad navrši 6 godina. Također kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da nadgledate kako se dijete odnosi prema kućnom ljubimcu i spriječite neprimjereno ponašanje. Ako imate veliko kućno dvorište ako ste aktivna obitelj koja voli igru, tada ovaj psić može biti super izbor za vas i vašu obitelj. Kako se ponašaju prema drugim psima? Američki stafordski terijer pasmina pasa nije prijateljski nastrojena prema drugim psima i životinjama. Čak i rano socijalizirani pas nikada nije miran kada vidi drugog psa. Također kada vidi manje životinje često ih može principirati kao pljen, stoga nije najbolji izbor ako imate druge životinje. Je li američki Staffordski terijer agresivan pas? Ovaj pas spada u agresivne pasmine pasa, ali to ne mora biti istina ako ste se pravono odnosili prema ovom psiđu. Jedinu agresivnost pokazuje prema drugim životinjama. Druga karakteristika, koliko dugo živi američki Stafordski terijer pas? Američki Staffordski terijeri psi žive 10 do 15 godina. Treća karakteristika, briga. Potrebno je češati psa jednom tjedno kako bi dlaka imala izvrstan izgled. Vježbanje je apsolutno neophodno te je potrebno da pas svaki dan ima duge periode treninga poput trčanja, igranja i praćenja. Četvrta karakteristika, dresura američkih stafordskih terijera. Dresiranje američkih stafordskih terijera je jednostavno. Ovi psi su vrlo inteligentni, žele udovoljiti vlasniku, vole provoditi vrijeme s vlasnikom i vole kada imaju zadatak. Ipak ovim psima je potreban samouvjeren i asertivan trener koji poznaje tehnike dresure pasa i primjenjuje ih kako bi postavio ograničenja i dao psu potrebnu mentalnu i fizičku stimulaciju. Dresura američkih stavurtskih terijera zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, samouvjerenost i asertivnost trenera, početak u ranoj dobi, poslastice i pohvave i dosljednost. Peta karakteristika, težina. Mužjaci američkih stavurtskih terijera teže od 28 do 40 kg. Ženke američkih stavurtskih terijera teže od 27 do 40 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužjaci odraslih američkih stafrotskih terijera visoki su oko 46 do 48 cm. Ženke američkih stafrotskih terijera narastu oko 43 do 46 cm. Sedma karakteristika je li američki Staffordski terijer pas s kvom bolestima? U pravu radi se o zdravim psima, ali je dobro pripaziti na simptome displazije kukova, bolesti srca i kože, posebno alergijske reakcije. Osma karakteristika, hrana za pse. Odobjerom kvalitetne hrane za pse vaš će pas Američki stavrotski terijer biti zdrav i lijep. Ovi psi su ponekad skloni prekomjeru tijelesnoj težini tako da je potrebno pripaziti na dnevni unos kalorija. Također pas bi trebao uvijek imati pristup svježoj vodi. Američki stavrotski terijer pas je lijep, snažan, odan, predan, ali i bažljiv kućni ljubimac. Njegova aktivnost i želja za sudjelovanje u obiteljskim aktivnostima učinit će vam život zabavnim, veselijim i ljepšim. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Američki Staffordski terijer psi su dobar izbor ako tračite psa za obitelj i djecu, dobar izbor ako tračite psa koji će sudjelovati u obiteljskim aktivnostima, dobar izbor ako tračite psa koji je aktivan i dobar izbor ako tračite odanog i predanog psa. Američki Staffordski terijer psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu i pažnju. Nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena i nisu dobar izbor ako želite psa koji ne laje. Pogledajmo sada slike američkih Staffordskih terijera. Slika štenca američkog Staffordskog terijera. Slika odraslog američkog Staffordskog terijera. Slika starijeg američkog Staffordskog terijera.